الدنيا دي كلها ماشية على دا الحال تشقى وتتعب وتعرق تلقى هرشة حلال الدنيا دي كلها ماشية على دا الحال تشقى وتتعب وتعرق تلقى قرش حلال واعمل بقرش وتلاتة وحاسب البطال ولا ينفعك غير شقاك والحوجة بطالة للقرش ستر وطن <تصفيق>